Torni ili parkovi, ključani ili škole, mržda ili ljubav, zavistu. Sve, možeš da se s starcima ono, zajedno dođu. Sve, možeš da ja. se Еве еве ја сам во одвирање.